Христос Воскрес! Дорів Христі, продовжуємо наші роздуми над життям, над молитвою, над вірою Пречистої Марії. Матір Церква нам пропонує в місяці травні особливий спосіб ближче пізнати Богородицю і в такий спосіб до неї мати наше синівське довір'я щоб завжди з нею ближче спілкуватися. Бо саме молитва – це є розмова з Богом. Молитва – це є також спілкування з Богородицею. Коли ми величаємо різними величаннями, чи читаємо себе письмо, чи прославляємо Богородицю молитвами, означає, що ми сповняємо те, що є написано в Божому Слові, і фактично ми повторюємо, чи за Архангелом Гавриїлом, чи за словами Святої Єлисавети, те, що вони в свій час через натхнення Духа Святого промовили. Отже, матір церква прославляє Богородицю не як Бога, але прославляє її як досконалу людину, тобто як ікону. І коли ми відкриємо це письмо, то вже в Новому Завіті, а це є Євангеліє від Луки, до речі, хотів би зауважити, що цей Євангеліє під натхненням Духа Святого написав Євангелист Лука, який за фахом був лікар. І він пише, як він готувався, щоб написати це святе Євангеліє. Перед цим він все докладно вивідав за порядком, щоб написати одне за другим чітко по плану, для того, щоб ми мали правдиву віру, правдиве знання, і це нам вийшло на спасіння. Отже, в першій главі Євангелії від Луки ми читаємо наступні слова. Це є 26-й вірш і далі. Шостого місяця Ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловіка, на ім'я Йосип. Війшовши до неї, Ангел сказав їй, «Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословенна тими жінками». Якщо ми візьмемо ці слова, оцей фрагмент, який промовив сам Архангел Гавриїл, і потім далі перемістимося в, в наступні стихи першого розділу, то там написано наступне. «І як почули Єлисавета, привіт Марії, здернулася дитина в її лоні, і Єлисавета сповнилася тим духом, і викликнула сильним голосом, «Благословенна тими жінками, і благословен плід лона твого». Дорі Христі, що ми маємо? Ми маємо об'єднання, Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плідлона твого, і пізніше висновок, і звідкиля, говорить Єласавета, і звідкиля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших». Ось ми маємо біблійну відповідь. Звідки ми маємо молитву Богородице Діво? Отже ж, Матір Церква черпає її з Святого Письма. Отже, бере слова Архангела, слова і в кінці стверджує, що Ісус Христос є нашим Спасителем і через Марію прийняв людське тіло. Матір Церква почитає Богородицю у вимірі тому, що коли ми порівняємо, наприклад, традицію Східну і Західну, це дуже цікаво, це те, що в Східній нашій традиції, власне, наша Церква є в Східній традиції, ми належимо до католицької церкви, але маємо східний обряд, то немає окремої науки про Богородицю. Але завжди наука про Богородицю розглядається в контексті христології. Тобто, коли ми вивчаємо життя Христа, бачимо його як нашого Бога, то тоді ми можемо лише говорити про Марію, як не та, що породила Ісуса просто, але та, яка породила Бога. Вона є Богородиця. Також в цьому випадку ми можемо говорити про певний так званий еклезіологічний вимір е, почитання Богородиці. Марія ніколи не є сама. Вона завжди є в контексті церкви. Тобто ми лише її можемо всі разом почитати, до неї звертатися, як народ Божий, який разом крокує. Ми всі подорожуємо від землі до неба. Коли ми говоримо про П'ятидесятницю, зіслання Святого Духа, то також бачимо, що через Марію Дух Святий діє, і вона розпізнає. Те, що є Боже, вона це вибирає, те, що не є, вона це не приймає своє життя. Тому Марія для нас є особливою людиною, яка... Є повна благодаті. Знову ж таки, в Євангелії від Луки, це дуже є важливо, коли Архамель промовляє до неї слова радуйся, благодатна, то в оригіналі є слово Кехарітомене, що українське означає, по-українськи означає благодатна, то повна благодаті. Якщо б ми проаналізували цілесте письмо, то до жодної людини ці слова ніким не були промовлені. Людина, внасок природного гріха. Вона хворіє, вона старіє, вона мусить перейти в інший спосіб життя, тільки лише через подію смерті. Отже ж, вона ніколи не може бути повна благодать. І тут ангел до неї промовляє, що Марія є повна благодать. Тому ми до неї звертаємося, як до нашої матері, яка нас чує, яка нас бачить, яка приймає наші прохання, молитви і заносить до свого Сина Господа нашого Ісуса Христа.